Skapa grupper i ditt EndNote-bibliotek. Jag ska visa hur man kan strukturera sina referenser i EndNote genom att skapa grupper och undergrupper. Ute till vänster så finns det en rubrik som heter My Groups. Om jag högerklickar på den så får jag möjligheten att skapa en grupp eller skapa ett gruppsätt. Jag väljer att skapa ett gruppsätt. Create groupset. Och jag får namnge det. Nu har jag skapat ett nytt groupset. Och om jag vill ha undermappar till den här mappen, som jag nu har kallat för till avhandling, då ställer jag mig på den och högerklickar och väljer Create group. Och jag får även ange den. Så, då har jag ett groupset som heter Till avhandling och där har jag lagt en undergrupp som heter Intressanta artiklar och jag har sen tidigare gjort ett annat groupset som heter Till artikel där jag har en undergrupp som jag kallar för Rebella. Om jag nu går till All references där jag har alla mina referenser så kan jag enkelt markera en referens och dra den till önskad och ser att här ligger den referensen. Skulle jag vilja ha flera referenser så markerar jag genom att hålla ner i kontrollknappen och dra referenserna till den grupp jag vill ha dem i.